Jeg hedder Anne Lykke. Jeg er uddannet fysioterapeut, yogalærer og mindfulness-instruktør. Jeg er tilknyttet videre Hvidovård Sundhedscenter som mindfulness-instruktør. Og tilbuddet er til dig, som har eller har haft en kræftdiagnose, eller til dig, som er pårørende til en, der er kræftsyg. I mindfulness arbejder vi blandt andet med opmærksomhedsøvelser og guidede meditationer, for at styrke dit nærvær, og din tilstedeværelse i noget. Mindfulness kan være et redskab til at styrke din indre ro og din mentale balance for at reducere symptomer som angst, stress og bekymring, som kan opleves i forbindelse med kræftsygdom. Tilbuddet om mindfulness er til voksne over 18 år, og der kræves ikke nogen forudgående kendskab til mindfulness. Så hvis du er interesseret i at høre mere om tilbud, så kan du kontakte Sundhedscentrets kraftkoordinatorer, og tilmelding kan foregå på Sundhedscentrets hjemmeside.